دي مش قصة دي زي ما تقولوا كده محاورة كده بيني وبين قلبي اسمها قلبي بيدق موجوعة حاجات كتير بتوجعني لأ مش دماغي ولا جسمي ولا قلبي لأ أيوة هو هو قلبي عمال ينبض ويدق جامد جامد قوي اعمله ايه حد يقول اسمعوا عارفة اللي فيه بس ايه مش قادرة عليه ولا على اللي فيه مش قادرة أسكته ، أعمله ايه يعني بيدور علي حد يحتويه يعني يحضنه مش لاقيه يعني أعمل ايه عماله هدهده أسكته يدق يدق جامد جامد قوي كأنه بيعترض الله أجيبله منين حبيبي يهننه ويسكته ، كم حبيب جبتله قبل النهارده مرة حبيب جاله وقبل ما يكلمه قلبي راااح هيديييييه وقبل ما يطمن قوي اتنفض يا حبيبي على اللي بيقوله بحبك لكن مش لوحدك دق قلبي مني ايه أجيب لك غيره منين ده الوحيد اللي انت ارتحتله دق جامد جامد قوي بيعترض حضرته طب جبتله حبيب تاني الا إيه الحبيب التاني ساب قلبي ومسك فين عايز يمسك ايديا قلتله طيب ما هو برضو يعني المهم يعني ايديا هي القضية مادة ايديا راح مسكها واتبسط قوي راح رميها دق قلبي دق قوي توظ فيه. فيك يا قلبي اعمل لك اكتر من كده يعني ايه؟ هتفضل تدق؟ دق دق إيه كمان؟ عذبني ما انا ناقصاك مش هسأل بعد كده فيك خليك عذب فيا وعذب في